عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزات الطالبات في أولى محاضرات مساق مهارات لغوية معكم الأستاذ إيمان صبح دلول من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا سنشرح في هذه المحاضرات مساق مهارات لغوية نتعلم المهارات لنمتلكها ونقود المعارف وأيضا لنحلق عاليا بها نحو التميز بدايه سنتعرف على وصف المساق وهذا المساق يركز على مهارات لغويه وعلى دراسه هذه المهارات الاربعه مهاره الاستماع ومهاره المحادثه وايضا مهاره القراءه والكتابه كما يهدف هذا المساق الى تنميه مهارات الطالب الكتابيه في التعبير الوظيفي وايضا الابداعي اما عن الاهداف العامه للمساق فنهدف من خلال تدريس هذا المساق الى الالمام بالمهارات العامه للغه وايضا نتعرف من خلال دراسه المساق الى اهميه مهاره الاستماع وايضا دور هذه المهاره في تعلم باقي المهارات وايضا التعرف الى اهميه مهاره القراءه ودور هذه المهاره في تنميه المهارات الاخرى كذلك من خلال هذا المساق سنهدف الى زياده القدره على الكتابه الابداعيه والوظيفيه لدى الخريج الجامعي ونحن ندرس هذا المساق في هذه الجامعه حتى يكون الخريجين اقوياء فالجامعات التي لا تدرس هذا المساق فان الخريجين سيكونون ضعفاء الان ننتقل الى شريحه اخرى نقول فيها أن عملية الاتصال تعتمد على أربعة مهارات والمهارات الأربعة التي ذكرناها هي مهارة الاستماع ومهارة التحدث ومهارة الكتابة ومهارة القراءة على المتعلم أن يتمكن من هذه المهارات لماذا؟ حتى يكون ناجحا في التحصيل العلمي وأيضا يكون ناجحا في الميدان العملي لذلك نحن ندرس هذه المهارات ثم إيه إيه هذه المهارات مهمة جدا لأنها لأن إتقان هذه المهارات يحقق كما قلنا وأسلفنا أن النجاح يحقق النجاح العلمي وأيضا العملي. وكثير من الجامعات لا تركز عليها على هذه المهارات وبالتالي الخريجين يكونون ضعفاء. ننتقل إلى موضوع آخر وهو مهارة الاستماع. نبدأ بمهارة الاستماع. بداية السؤال الذي يجب أن نسأله هو ما هي مكونات عمليه الاتصال مكونات عمليه الاتصال هو هي المرسل والمستقبل وبين المرسل والمستقبل الرساله قد تكون هذه الرساله كامله وقد تكون ناقصه وضح ذلك توضيح الرساله كيف تكون كامله او ناقصه تكون كامله إذا وصلت بالمفهوم والمعنى التام الذي يريده المتحدث وكان أداؤه رائعا أما بالنسبة للرسالة تصل ناقصة إذا لم يكن الأداء فيها جيد ولم تكن بالمعنى التام وأيضا إذا وصلت إلى المستمع بطريقة ناقصة لذلك على المتحدث أن يتحدث بأفكار متدرجة حتى يوصل الرسالة بطريقة صحيحة وسليمة إلى المستمع ثم تعد عملية الاتصال عملية الاستماع نصف عملية الاتصال لأن هذه المهارة هي الأساس وهذه المهارة هي أساس كل مهارة أخرى تأتي بعدها أيضا عملية الاستماع هي عبارة عن قراءة مسموعة لها ميزات القراءة وفوائدها ولكن الاختلاف في أنها تعتمد على الاستماع ننتقل بعد ذلك إلى أهمية الاستماع لماذا يجب علينا أن نركز في عملية الاستماع إلى الآخرين نركز في ذلك لأن مهارة الاستماع مهمة جدا وهي أساس كما قلنا كل علم وأساس كل لغة وبالتالي حتى تعلم القرآن الكريم أساس هذا التعلم هو مهارة الاستماع فقد أنزل القرآن الكريم بالسماع الآن وهو أساس أيضا تعلم اللغات للطفل والكبير فالطفل إذا أراد أن يتعلم لغة معينة فإنه يستمع إلى هذه اللغة وإلى مفردات هذه اللغة حتى يتقن اللغة تباعا ثم الكبير إذا أراد أن يتعلم لغة أخرى غير اللغة التي هي لغته الأم يستطيع أن يتعلم هذه اللغة بالسماع. أما إذا لم يستمع إلى اللغة ومفردات اللغة كيف يمكن نطقها وكيف يتم نطق هذه المفردات فإنه لن يتقن ولن يتعلم هذه اللغه ايضا الاستماع مهم جدا لاكتساب شتى العلوم لاننا لا نستطيع فهم هذه العلوم الا اذا اتقنا مهاره الاستماع ثم التعود على التقاط اوجه التشابه والاختلاف وايضا بين الاراء يعني الت المهارة الاستماع مهمة جدا لأنني إذا استمعت جيدا سأكون قادرة على أن ألتقط أوجه التشابه وأيضا أوجه الاختلاف بين الأراء التي أسمعها أيضا أهمية الاستماع تنمية القدرة على استخلاص النتائج أستطيع أن أستخلص النتائج إذا كنت مستمعة جيدة وإذا كنت منصتا جيدة لما يقال وبالتالي في النهاية أستطيع استخلاص النتيجة يقال من ساء سأ إجابة وهذا مثل نعم لأنني إذا لم أستمع جيدا سوف أجيب بطريقة غير جيدة فلذلك يجب علينا أن نستمع جيدا حتى إذا وجه إلينا سؤال ما نجيب عن هذا السؤال بطريقة جيدة أيضا من هو الذي قال؟ لأنني أسمع أكثر مما أتكلم علي رضي الله عنه عندما سئل عن كثرة علمه أجاب بهذه العبارة قال أنا كثير العلم يعني هو كثير العلم لأنني أسمع أكثر مما أتكلم فنحن نلاحظ أيضا لنا أذنان وفم واحد وبالتالي على الإنسان أن يكون مستمعاً أكثر من أن يكون متكلما متكلما يجب علينا أن ننتبه إلى هذه إلى هذا الأمر ننتقل إلى موضوع آخر أنواع الاستماع ما هي أنواع الاستماع؟ الاستماع أنواع منه استماع التيقظ وأيضا يكون هذا الاستماع في قاعات الدرس والمحاضرات بغرض دقة الفهم ننتقل إلى شريحة أخرى وعنوان آخر وهو أنواع الاستماع إذا ما أردنا التعرف على أنواع الاستماع فإن أنواع الاستماع هي استماع التيقظ وأيضا الاستماع المستجيب وأيضا الاستماع التحليلي والاستماع الناقد أما استماع التيقظ يكون في قاعات الدرس والمحاضرات بغرض دقة الفهم والاستماع المستجيب يكون مشتركا في الحديث المستمع يكون مشتركا في الحديث وايضا مناقشا لانه لانه مستجيب اذا وجه اليه سؤال فهو يجيب على هذا السؤال ويناقش في هذا السؤال اذا كان مستمعا مستجيبا الاستماع التحليلي يقوم المستمع فيه بتحليل الكلام من خلال استماعه له فيبدي حينها وجهة نظره في هذا الكلام الذي يستمع إليه لأنه فيه تحليل فيكون الطالب قادرا على التحليل عندما يكون مستمع جيدا ومحللا أيضا جيدا أما النوع الأخير والرابع الاستماع الناقد يكون فيه المستمع حاضر الذهن يبدي رأيه فيما سمع هذه بالنسبة إلى أنواع الاستماع كيف نستمع بفعالية؟ كيف نكون مستمعين جيدين؟ طبعا نكون مستمعين جيدين ونستمع بفعالية إلى المتحدث إذا كان هناك تقليل لأسباب الإزعاج التي يمكن أن تعوق عملية الاستماع وإذا أيضا اخترنا المكان الجيد للجلوس المريح الذي يحقق الاستماع فالجلوس الجيد يعطي أريحية للمستمع فيجعله يركز فيما يستمع إليه أيضا من الاستماع بفعالية النقاط تجنب أسباب المقاطعة للتتابع الأفكار واتصالها لأن المتحدث يكون قد درج أفكاره وتكون أفكاره متصلة وأيضا حين يتحدث تكون أو يكون هناك تواصل ما بينه وبين المستمع فإذا حاولت أن تقاطع المحاضر أو أن تقاطع المتحدث فهذا غير محبذ وغير مطلوب منك حتى لا تشتت أفكار المستمعين وأفكار المتحدث أيضا أيضا مراعاة بعض السلوكيات أثناء الاستماع ومن هذه السلوكيات كثرة الإشارات أو كثرة الإيماءات أو كثرة الضحك أو كثرة أيضا اللعب بالقلم فهذه السلوكيات التي تكون من الطلبة يجب ربما تكون يعني على غير قصد منهم إنما هي طبيعة فيهم يجب علينا أن نضبط هذه السلوكيات حتى نكون مستمعين جيدين وأيضا نستمع بفعالية إلى المتحدث ننتقل إلى سؤال ما علاقة مهارة الاستماع بالمهارات الأخرى؟ ما علاقة مهارة الاستماع؟ ما علاقة مهارة الاستماع ما علاقه بمهاره التحدث ومهارة القراءة ومهارة الكتابة؟ هنا في مقولة تقول أن هارفي روبنس قال أن مهارة الكتابة هي تصل إلى 9% أما مهارة القراءة 16% ومهارة الكلام 30% ومهارة الاستماع 45% هذه النسب التي أعطانا إياها العالم هارفي روبنز تكون يعني متقاربة ومعروفة لكن تؤكد هذه النتيجة أن عملية الاستماع هي أساس المهارات الأخرى وعلاقتها أنها هي البداية لكل المهارات الأخرى وأيضا يقول أن أحد الكتاب يعني صور هذه المهارة وعلاقتها بالمهارات الأخرى بأن الفرد ممارسته للاستماع, لمهارة الاستماع يستمع مثلا ما يوازي كتابا كل يوم ويتحدث ايضا ما يوازي كتابا كل اسبوع، ويقرا ما يوازي كتابا كل شهر، ويكتب ما يوازي كتابا كل عام، من خلال هذا الكلام الذي نجده لهذا العالم في هذا الكتاب في حديثه عن علاقه هذه المهاره بمهارات اللغه الاخرى، فان ذلك يؤكد ان مهاره الاستماع هي مهاره الاساس المهارات الاخرى وهي اساس لتعلم شتى العلوم وأساس تعلم اللغات ننتهي بأمر آخر وهو سؤال ننهي به هذه المحاضرة الأولى من مساق مهارات لغوية وهذا السؤال هو بما أن استنتاجا لما قرأناه بما أن الاستماع هي العملية الأكثر شيوعا في نشاطنا اليومي كيف يمكننا استثمار ذلك كيف يمكننا أن نستثمر استماعنا للأمور أو للكلام بطريقة جيدة وبطريقة سنبدأ المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى بالإجابة على هذا السؤال